يا للقصر وقفوا صافين يا للقصر وردي والرايحان واستقبلوا اللي بي الغمام اسم جره ام العروس نورها نورين ام احمد انت ترى اميره وم كاتين وفالها الطيب والاحسان الليله طيب والاحسان يا الغالي مبروك لك العروس الزين يا ترى اللولو والمرجان يا ترى اللولو والمرجان يلي جمالك يسر العين فيك الثلاء والحلفاتان يوم السنة والخلق واللين شيخة من إسرالة الشيخان شيخة من إسرالة الشيخان يلا عسى دومي تتهنين وسع فالك مدى يا بنت شيخ فؤلت وات المواقف وله برهان، وات وله برهان، أبو أحمد سيف أبو حاتين، والصاب ما بين إيدنا رمز الكرم في العسر والليل، للطيب والجود هو عنوان، للطيب والجود عنوان، والبيض وين وخواتك وين، في وصفهن تعكس البيبان، خدنا الحلال شادي